Чи можете повідомити нашим глядачам, яка ситуація зараз у Бахмуті? Що там відбувається станом на сьогоднішній ранок? Продовжують відбуватися важкі бої. Особливих якихось змін за останню добу не було. Продовжуються постійні обстріли, продовжуються спроби ворогам наносити удари по нашим позиціям. Штурмові дії наші оборонні позиції містно тримаються, наносять ворог. Де жорстока, жорстка битва. -як, е якихось мовин чи чогось такого наразі сказати не можу. Все, в принципі, кожен день схожий на наступний. А, в цьому плані мало що змінюється. <говори> <говори> <говори> <говори> чи правильно я зрозуміла, що окупанти останніми днями або, можливо, тижнями навіть не змінюють свою тактику, не зважаючи на те, що там величезна кількість втрат з їхнього боку? Ну, вони намагаються інколи змінювати тактику, але загалом вони діють по стандартним більш схемам, які вже були раніше. Тобто вони намагаються використовувати артилерію, вони намагаються використовувати авіацію, вони намагаються використовувати піхоту для штурмів наших позицій. Тобто, в цьому плані особливих змін немає. Чи є у них, чи спостерігаєте ви точніше, так підсилення? Підсилення ворогів. Чи вони так, ну, стандартними групами воюють? Тобто, навіть кількісного збільшення ви не бачите. Чи навпаки бачите? Ну, останні декілька тижнів особливих змін немає. Це дуже інтенсивні бої. І, в принципі, все відбувається більш-менш по тому сценарії, як і завжди. Е, я, знаєте, Андрію, з подивом прочитала буквально сьогодні зранку новину. Виявляється, що в Бахмуті ще живуть люди. Я, чесно, цього не знала і думала, що звідти виїхали мешканці місцеві але там виявляється 1012 і ще людей живе ви не знаєте в яких там умовах вони і наскільки там небезпечно і ризиковано зараз перебувати там дуже небезпечно ризиковано в місті немає ніяких уже ну, комунальних е, служб е, немає світла майже немає зв'язку Звичайно, що а, умов для проживання там ну, зараз на населення немає взагалі ніяких. Е, і це означає, що, в принципі, а, постійні заклики від е, представників української влади військових евакуюватися на населення, населення, вони абсолютно адекватні. Ну, ті люди, які лишаються, вони, на жаль, лишаються на свій страх і визрак. Ну, звичайно, що це неправильно, але є люди, які це їхати, ну, тут уже така ситуація, це їх вибір Зрозуміло. І останнє, в разі, в разі, якщо не буде ніяких переможних таких новин для російської території, для Російської Федерації саме на Бахмутському напрямку, чи може змінитися тактика війни, чи може змінитися командування, як от деякі експерти говорять про те, що може змінитися командування російське військове. Ви як вважаєте? Може бути, але чесно кажучи, ми зараз про це взагалі не думаємо. У нас стоять задачі перед нашим батальйоном Свобода, перед нашою бригадою, 4-ї бригади оперативної призначення Нацгвардії. Ми виконуємо ці задачі, які стали командування. Чесно кажучи, у нас немає часу думати про хто там командує російськими військами на байдуже. Ми будемо знищувати їх в будь-якому форматі, хто буде іменно командувати.